Hei! Tiesithän, että ammatillisessa koulutuksessa työpaikkaohjaajan rooli on merkittävä ja tärkeä opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissa työpaikalla. Me OSAOssa toteutamme perehdytyksiä ja työpaikka koulutuksia yhdessä Oulun toppiverkoston muiden oppilaitosten kanssa. työpaikka saat tietoa osaamisen arvioinnista sekä valmiuksia opiskelijan ohjaamiseen ja tukemiseen arjen työtehtävissä. Ota yhteyttä ja etsitään teille sopiva ratkaisu työpaikkaohjauksen koulutukseen. OSAO. Kaikki on mahdollista.